على الله على الله على الله زميلي كله بكره جاي وعلى الله. على الله على الله على الله, الله زميلي كله بكره جاي وعلى الله. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الرايح مفوت الراجع محسود بارد عليه وهي بتكره البرود زميلي انا دوت هنغي مش هموت لو مع غيرها تفتكرني بغني لها. بسجل ويدي في بعمل على سريري ماسك سجارتي في ايدي افقر النيلي قبل ما تيجي اشوف جدول مواعيدي لو فاضي اديكي الاوكي لرجل جدا تحسني وشاي صاحبتي بتقولي محمد ايه ايه ايه اطلع موديل لسنه معقود مركبشك فرادي عاوز مكوك وعلى غرزه زرق فوق طابلوك عصومي ياد نطلع نصعد لفوق على الله على الله على الله زميلي كله بكره جاي وعلى الله على الله على الله على الله, على الله إيه وعلى الله إيه بنزل وشوط بجيب الجول ترن عالنوب بس مشغول يوسط التنوب اخد الدروب طالع لفوق واقف انا ستوب طوب يافطه قدامك علي الطريق لجبني سيرتهم انا مش لطيف جوا حر جدا مع اني في الجليد جوه منا حراره فبخلك وحيد طول عمرك هنقشر الحب وفلوسنا فيها ايه بس لو نسلك في فلوسنا طب ليه منستفادش من دروسنا كسبت كل مشاعري في الفرصة ايه وانا وانا فرصه لو راحت بتزعلي شوط مش حابب جيبنيش ما عنديش واديك فادش ما تحاوليش ما ما ما فيش ما ولا الله على <تصفيق> الله على الله على الله غوندو كله, كله جاي كله راس بحور جبالك حور فين صخور بس انا المينا مين يوم شاب برد ليالينا مأجلي سكه انا عايز الحور القى واسطه عايزه واسطه بعد الترفيو اجيلك جلطه خبطه زايد خبطه عرفت سر الخلطه انا في شلطه توب عايزه كاميرا في ايدي بلطه التانيه خرطوش بقبل بلاوش محوش اللي من كرامتك يا اسطى بلاش تدوس كفايه بترسلوش سرابي سوداوي في واد قوي اشك واحد على جو كبير